בסרטון זה, ברצוני לחשב את המסה של פחמט הסידן, הדרושה לתגובה מלאה עם 25 מיליליליטר של 0.75 תמיסת מלח מולארית. זאת התגובה. שימו לב שאנחנו מדברים על זה שיש לנו את המלח הזאת המומסת במים. זו תמיסה נימית, הממיס הוא מים, והמספר 0.75 אומר לנו מהי המולריות של התמיסה. הוא לנו את ריכוז המולים של חומצת המלח פר ליטר של התמיסה כולה. עלינו חושב את המסה של פחמת הסידן הדורשה לתגובה מלאה עם של חומצת המלח. הכמות של זה. לפני שנעסוק בחישובים סטורי עלינו עליינו לוודא שהמשוואה שלנו מאוזנת. נעשה זאת תחילה. באגף ישנו יש לנו סידן. זה הסידן היחידי. באגף ימין יש לנו רק סידן אחד. זה נראה בסדר מבחינת הסידן. באגף שמאל יש לנו כאן פחמן אחד. ס Dais pleasing זאת PEGOROD, יש לנו פחמן אחד כאן, ואין לנו פחמן כאן. באגף ימין רק פחמן אחד, בסדר 3 חמצנים, הנ kan חמשתנים, בגעפ ימין ישנו חמשתנים אחד kan, הוא שניים kan. סחך כל שדור שמשתנים kan. הaday נאכל בסדר. בגעפ שמול ישנו מימנ אחד kan, בגעפ ימין ישנו שני מימנים. ישנו kan, שני מימנים. מי mana יזון ישנו kan שתיים, ישנו שתיים, כמו קדמיש קומצאת מלך, עכשיו, המימנים והזנים, הaday לא יזנו את החלור. כי אחרת היינו מכלכלים את האיזון שהיה לנו. בואו נראה, ישנו שני חלור באגף שמאל, כמה חלור יש לנו באגף ימין? יש לנו שתיים. לכן המשוואה מאוזנת אחרי שהוספנו את השתיים כמקדם של קומצת המלך. בואו נחשב מהי המסה של פחמת הסידן. הדורשה כדי להגיב בצורה מלאה עם 25 מיליליטה של 0.75 תניסת מלך מולך. בואו נראה איך להתמודד עם השאלה הזאת. קצת שונה ממה שראינו עד פה, כי אין לנו את המסה של חומצת המלח. לא נתון כמה מולים יש של חומצת המלח. נתונה כמות התמיסה, המכילה על חומצת המלח והריכוז שלה. ניקח את הנתונים האלה, ולחשב את מספר המולים של חומצת המלח בתגובה הזאת. כמה מולים יש לנו בתמיסה? על שני מולים של חומצת המלח, יהיה במול אחד של פחמט הסידן. נראה זאת בהמשך אז. יהיה לנו חשב, מהי המסה? נתחשב בעובדה שנצטרך הן מחצית המולים ביחס לכאן. נעשה זאת. אנחנו מתחילים 25 מיליליליטר. נחתוצות. צות. 25. 0.75, 0, תמוסת מלח מולרית. נהפוך את זה למולים של חומצת המלח. צריך לשים לב שהמולריות נתונה תמיד במולים לליטר. הנתון שלנו הוא במיליליטרים. אנחנו רוצים שזה יהיה בליטרים. נכפיל לזאת בליטרים. נסמן זה כ ליטרים. למיליליליטרים. יש לנו ליטר אחד פר אלף מיליליליטר או אחד חלקי אלף ליטר פר מיליליליטר איך שתרצו לראות את זה זה יצמצם את המיליליליטר עכשיו עלינו להפוך מורפים לשתמש לו המידע על הריכוז ולחשב את מספר המולים של חומצת מלח שיש בו שובים ולעשות זאת, זה כפול 0. שבע וחמש אפיס. אפיס שני קדש שבע מלח לרדיתר. אז. אפיס שני קדש שבע וחמש מלח מולארי. אני רוצה לוודא שאתם מבינים את מה שאני עושה. קודם אני הופך את ליטרים, לליטרים, כלומר אני מחלק ב-1000, ביחידות מסתדרות, יש לנו מיליליטר במעונה וגם מיליליטר במחנה, נשאר ליטרים ומעלה. אחר כך אני רוצה להפוך את התמיסה למספר המולים. אני יכול להוסיף כאן 0.75 מולים, תראו שדבר שיש לנו 0.75 מולים, של חומצת מלח, בליטר אחד של תמיסה. אני אומר, שמיכולים לקרוא זה התמיסה, זה מצטמצם, הליטרים מצטמצמים עם הליטרים, ה0.75 תמיסה מולרית של חומצת המלח, מצטמצם עם ה0.75 תמיסה, מולרית של חומצת המלח, מה שנישארו. הוא, נחתל זאת ואותו כפול 1 כפול 0.75 0 חלקי אלף מולים של חומצת מלח. קח את המחשבון, בלי להערוך את החישוב. נראה, כפול... 0.75 חלקי אלף שווה ל-0.01875 נכתוב זאת זה 0.018 אני אשאר עם אותן 4 ספרות עשרוניות משמעותיות כי נשאיר רק 4 ספרות נגיד 0.018 ובמקום 75 נigel זה זה F ניקודה מולים של חומצת מלח. אנחנו יודעים שברו כל שתי מולים של חומצת מלח לרש מול אחד של פחמותה סידאן. אז הם מחשבות מספר המולים המדרושים של פחמותה סידאן. נעשה זה. נXP את זה ב. אנחנו רוצים שזה יתמצם. רוצים שזה יתמצם. כל מול של חומצת מלח. או עבור כל שני מולים של חומצת מלאך, דרוש לנו מול אחד, כתוב את פה דרוש לנו מול אחד של פחמת הסידן. המולים האלה של פחמת הסידן, יצמצמו עם במחנה. אנחנו את המספר הזה, נכפיל אותו ב 2 או בעצם נחלק אותו ב-2. נעשה זאת. אני לוקח המקורים, אותו 2 נשמור על הספרות העשרוניות המשמעותיות, 0, 0, 9, 3, 8, כדי זה 0.00F938 מולים של דרושים של פחמת הסידן. עוד לא סיימנו. השאלה שאני מהי המסה הדרושה של פחמת הסידן? כי חושב זאת, עלינו את זה במסה המולארית. אנחנו רוצים להפוך חצה שני צבעים, כדי להפוך את זה לגרמים, עלינו לחשב את המסה המולרית של פחמצ הסידן. המסה המולרית של סידן, זה ניתן לקבל המחזורית, 40. יש לנו פחם, כבר ראינו שהמסה 12, יש לנו חמצן, כשהמסה המולרית 16, אבל יש את כל אלה, זה 16, 3, יש 12 ועוד 40 ועוד 48 שווה ומסה אמולרית היא 100, אז כפול 100 גרם של פחמת הסידן על כל, כתוב זאת, 100 גרם של פחמת הסידן על כל מול של פחמת הסידן. אנחנו יודעים בסדר 100 כי היחידות האלה מסתמצמות. מולים שפחמט הסידן במחנה, מולים שפחמט הסידן במחנה. אלה מסצמצינים. עלינו, נכפיל את זה ב-100. הדבר הזה כפול 100. כפול 100, כפי שגלנו את זה. אהה. שווה ל-0.938. נכתוב זאת. 0. ניקודה 388 זה שווה ל F ניקודה 388 גרם של פחמה חצי דג.